السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا مشاهدي ومشرف تيوب الحقيقة النهاردة بقدم لكم فيديو جديد وعبارة عن طريقة جديدة ومبتكره لصيد التسقيق وهي من ضمن سلسلة الفيديوهات التعليمية ببساطة جديدة ان كل السادة الصيادين اللي بيبقى عندهم قناة تعليمية آه بيستخدموا هذه الطريقة في صيد التصقيت ولكن باستخدام آه سنارتين آه مربوطين بعض زي ما, آه ما انتم شايفين كده هو في هذه الطريقة اللي انا آه اعتبرتها ان انا استبدلت احدى هذه السنانير وهي السنارة اللي موجودة آه اسفل السنارة الاصلية بشلاط او آه هيل او هنا هوت باللغه الانجليزيه بيسموها التريبل هوكس والطريقه ديت طريقه تعتبر مضمونه في صيد سمكه التصييط على اساس ان السمكه اذا فلتت من السناره فمش هتقدر تفلت من الهوك وبتبدا تطلعها وبتبقى موجوده عندك في السناره فبتبقى فرصه فلت السمكه من السناره بتبقى عموما امور هحاسبكم مع الفيديو تتفرجوا عليه وتستمتعوا به واتمنى ان هو يعود عليكم بالفائده وان شاء الله اتمنى ان انتم تطبقوها وتبلغوني بالنتائج بتاعتها وما تنسوناش في الاشتراك وتفعيل الجرس ومنتظر التعليقات بتاعتكم علشان ارد على يلا بينا نشوف الفيديو يلا